Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o klasifikaciji živih bića, odnosno classification of living organisms. Od uvek je čovek primećivao koliko ga velika raznovrsnost živog sveta okružuje, koliko je to veliki broj vrsta i životinja koje žive oko njega, pa sam ovu sliku izabrala samo kao neku ilustraciju svega toga. Međutim, u vremenu kada su ljudi lovili, skupljali plodovi, kada su se borili bukvalno za svaki zaloge da bi preživjeli, oni nisu mene mnogo vremena da se da istražuju taj svet oko sebe. Međutim, kako se ljudska civilizacija razvijala, bilo je, ljudi su do, imali sve više slobodnog vremena, pa tako i vremena da se bave istraživanjima, odnosno naukom. I tako dolazimo do antičke stare Grčke i do jednog velikog filozofa Aristotela, koji osim što je volio da filozofira, se, i ba se bavio i istraživanjem prirode. Pa je u tom smislu primetio da bi sve životinje koje je poznalo mogu da razvrsta u dve grupe. Sada možete pauzirati i pogoditi kako... I danas, ili kako bi vi nazvali ove dve grupe živih bića, odnosno ove dve grupe životinja. Dakle, Aristotelih je nazvao životinje bez krvi i životinje sa krvlju, pritom je on pre svega mislio na crvenu krv, kakva nam je poznata, a danas ih mi poznajemo kao bezkičmenjake i kičmenjake. Vekovi su prolazili, ljudi su se sve više bavili istraživanjima, naukom i stalno otkrivali novi i nove vrste. I tako se vremenom skupio popriličan naučni krš raznih apirologija gde su bile zabelažene novootkrivene vrste. Ali srećemo, u 18. veku rodio se Karline, svetski prirodnjak koji je bio vrlo uredan i pedantan i njemu je dozlogradio sad taj naučni haos i rešio je da ga sredi za sva vremena. Najpre Karline odlučio da napravi jednu Uh, jedno, jedno univerzalno pravilo koje će da važi za sve naučnike pravilo kako se daju imena na ovim vrstama biljaka i životinja pošto je tada bio jezik uh, nauke latinski, tako su i ta naučna imena bila na latinskom dakle kako su kako vrste dobijaju imena uh, Line je predložio da to bude kao što i ljudi imaju ime i prezime pa ako Ovde imamo jednu, Milana, Milicu, Marka, Mariju i Marinu i oni su svi Marković, znači svako od njih ima svoje ime i prezime Marković. To Marković, to njihovo prezime ukazuje da su oni rod, baš kao što su i rod šljiva, trešne i kajsija. To je rod prunus na latinskom, samo što je šljiva prunus domestika, šljiva, uh, trešne prunus avium i Caesia prunus armenica. Njihova međusobna srodnost se ogleda u njihovoj sličnosti, a to se naročito vidi ako pogledamo njihov cvjet. Međutim, ovaj rod pantera mnogo nam je očigledniji po sličnosti, a to je pantera tigris, pantera leo i pantera onka. Dakle, da bismo dali pun naziv neke vrste, moramo reći njemo ime, i prezime. Jer kao, što i sa ljudima, ako kažemo Ana ova i Ana ona, ne znamo na koju Anu mislimo. Ako kažemo Ana Petrović ova Ana Marković, onda smo već mnogo precizniji. Dakle, naziv roda i naziv vrste. E, sada je Lina otišao dalje. Sve srodne e, rodove spakovaju u nekakve fascikle koje mu je nazvao familije. I sada se u ovoj fascikli sa e, mačkama našla i domaća mačka, odnosno to predstavlja familiju mačka gde su i sve druge i divlje i domaće mačke. Tu se naravno niza ustavio. Sve srodne familije kao faslike spakovao u jednu kutiju koji je, na kojoj bi pisao naziv Reda. Pa bi sa ovim našim mačkama zajedno u nekoj drugoj fasike bili spakova medved, na primer, Vuk i razne druge zvera. I tako su ovi redove već malo uveli red u nauku, ali tu nije kraj, jer su svi redovi koji su srodnji zajedno svrstani u klase, kao kutije u policu. Pa bi se u ovoj našoj klase sa zverima našli još i primati, dakle majmuni, slonovi, delfini, slepi miševi i svi bi oni činili klasu sisara. Pa bi sada te klase, odnosno police, mogli da stavimo u posebne sobe. Znači, tamo gde su srodne police, oni sve zajedno su spakvani u jednu sobu i na vratima piše tip. Pa bi u ovom našem tipu se našli još i ribe, ptice, gmizavci, vodozemci i svi oni zajedno bi činili tip hordata ili uslovno rečeno kičmenjaka. A gde se nalaze te sobe? Sobe sa međusobno srodnim organizmima, bile bi na istom spratu i činile bi carstvo. Znači na svakom spratu po jedno carstvo pa bi u ovom našem carstvu zajedno sa raznim insektima, mekušcima i drugim beskičmenjacima mi dobili jedno carstvo, u ovom slučaju životinje. Procenjuje se, e, odnosno opisano je do sada oko milijon i 700 vrsta živih organizma, procenjuje se da ih ima 8 miliona i svi oni su svrstani za sada u pet carstva. Pa imamo carstvo biljaka, plants, životinje, animals, fungi, gljive, monera ili monera uh, gde su bakterije i protisti, odnosno protists. Dakle, imamo pet carstva u kojoj su razvrstveno svi poznati živi organizme. I da se podsjetimo, koji su to nivoji klasifikovanja, odnosno razvrstavanja živih Bića, to je vrsta, rod, familija, red, klasa, tip, carstvo, odnosno species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. Toliko klasifikacije.